Druhý meč vypadá vytatel Druhý meč strělá s S vínskými, nebo aj s ruskými Prehrává všechny všetky souboje zapíná zapýtá Jak růdím hlavou s těťama to ta zasratá ostrava Jsou na díčtu? Robím len hám u svojmu kraju Zabitě maru korčule po uleji odplávají, jsou na výštějí. Prečo ma na nominovali, milí tak pekně hráli. za povďana, zasečne sa môj samé. Če tí imen, či nepadávný tak všichnih. Pod všichniho, če Keľba mi padá do ciaľa, tak toto mama nechcela. Keď švíkala sa na lanie, s peťročným chalcom po branie, som na nej vštruj. Čo mám? Čo mám? Čo mám? Čo mám? Čo mám? na mám? Aby tak pekne hrali. Žiaľ, ja som musel len výhodám, v meč nepadá mi to tam. Nebránim strednú tretinu, zradil som vlast aj rodinu, snažím sa leť. Těším se na leto, až všetky klřiská dostají. A v velkém pesížku zahrají bol na níždu. Robil ten havu a všeci se směli, zabili ho.